Ahoj, v tomhle videu bych vám chtěl poradit, jak zahrát solo ještě krásnic než to hráli posud. Je to strašně jednoduchý. Možná, že se vám někdy stalo, že jste hráli nebo improvizovali solo do nějaký známý písničky. Přesně jste věděli, jak ty akordy budou znít a přesto to bylo nějaký divný, nějaký takový jakoby křivý. Furt vám to tam nevycházelo. Koukali jste na to, říkali jste si, aha, no, stupnice je v pořádku, tak co se děje? Bylo to zapříčiněno pravděpodobně tím, že jste ty svoje liky a běhy nezakančovali akordickýma tónama. Co je akordický tón? To je tón, který je obsažený v momentálně znějící harmonii, tedy akordu. Akord. Aha, teď si řeknete, hm, tam teďka přijde Dčko, jaký pak to jsou akordické tóny? D, Fis, A, a teď to začnete hledat, půlka písničky je pryč, abyste nezahráli ještě ani tón. Takže takhle ne. Vy to prostě musíte slyšet. Představit si tu harmonii a podle toho se zařídit a ty liky končit skutečně jako vždyckýma tónama. Pojďme si to vyzkoušet. No a jak na to? Jednoduše. Zvolte si pomalej backlight, který ale budete mít dobře naposlechnutý, Abyste věděli nebo dokázali si představit, jak bude znít následující akord. A zkoušejte svoje liky a běhy zakončovat těma akordickýma tónama. Kdyby se vám to nepovedlo a trefili jste se do neakordického tónu, tak si vyzkoušejte sousedy. Z 60-70% to budou oba sousedí, který budou akordický. A z těch zbývajících procent to bude jenom jeden soused. Takže akordický tóny jsou blízko. Zkoušejte to, za chvilku vám to půjde. A uvidíte, že celý to vaše solo bude mnohem melodičtější. A taky si to víc užijete niente se eschi, ahoj